Так. Всім привіт Як я вже казав В попередньому відео Почали приходити посилочки Які були замовлені 11-го 11-го Ще чималенько посилок Їде Замовляв Зарядку для Самсунга Безпроводну зарядку Для Самсунга, для годинника І для навушники. для для баців щас ми подивимося. так, так замовив 30-ти ватну були 15-ти ватні надію сподіваюсь що чорна тому що я, я чорна так чорна отака от з підсвіткою теоретично Підсвітка на магнитах, а ось, видите, как она выключается. Ага, сенсорная. И цепляется, вот так, ночник такой, как бы мовити. Мене больше цікавить, так, ціла, ціла. Мене більш цікавить. Сама зарядка, чи все хорошо. І там, так, USB Type-C. Type-C. type, type, type провід зарядки для зарядки, так би мовити. Ось Так, що тут у нас ще є? Металева така штука. Не знаю для чого треба подивитися. Ну і так от сама. Зарядка. Тут годинник повинен бути. Сейчас ми вимкнемо, подивимося. Брав іменно там були різні варіанти, були прямо зразу стоять так, але вони в транспортуванні не годяться. ця Можна скласти і плоско. Ніде не заважатиме. Так. Тут іде як цей. Проводом просто. Ось, прикольно зробили. usb встромлена. Ну ладно. Так, пробуємо, що тут у нас. Цей провод короткий. Сейчас. Блочок візьмемо. Так, пробуємо. Ось такий в мене є теж Beseus тайп кабель. Просто не, довший, по-моєму, метр з лишнім. Явно більший, ніж цей, що дають вони. Я перевірю і той, і той. Ось наша зарядная. Так, годинник працює. Тут вроде как будильник повинен працювати, Оно выставляется вот так. Так, что тут у нас? 17. 17 виставимо. А хвилини як виставляються. Ага. Давайте так. От. І все. Годинник є. Будильник. Будильник теж можна виставляти. Так, провіряємо зарядку. До речі, я так зрозумів, оце оці контакти. Вона повинна заряджатися, і сама ж сама, сама, примагнічує, як сама від себе. Так, провіряємо годинник. Так, вібрація пішла, зарядка пішла. Так, навушники. Вуснички. О, слущички. О. Заряжатися теж почало, бачите? Це добре, хай заряджається. Заряджається годинник, заряджається цей. Писали, що в отзивах писали, що можуть не заряджатися, якщо щось одне стоїть. Або годинника немає. Ну, тобто, вроді, вроді як повинно все бути. Телефон, годинник, навушники ну це, звісно, якась ерунда. Але писали вроді як так. Ну, ось зараз ми заряджаємо навушники. Годинник ми прибрали. Навушники заряджаються. До речі, ось так наклеєчку знимемо. Е, уклон можна ставити будь Наприклад, ось так. Якщо телефон стоїть на заряд телефон заряджається так і так. Ось є два місця для зарядки. На жаль, телефон показати не можу, тому що телефон зараз знімає. А фактично, так ось. А фактично зарядка, сейчас я перевірю. поки дивився, що там ззаді є, знайшов підключення ось USB-C. Це USB-C для зарядки всього пристрою і від, ну, для підключення, а той USB-C для зарядки ще якогось гаджета, яким можна, ну, щоб Освободить розетку і більше можна було девайсів підключити. Плюс, можна від'єднати зарядне для, для годинника і вставити сюди звичайний USB-A для заряджання ще теж чогось. Прикольно придумали. Завів будильник на 22 хвилини. Зараз подивимося як спрацює. Отак годинник виглядає в темноті можна підсвіткою додати просто ну доволі гучно прикольно треба спробувати ще виставити б на ніч так ну все товар рекламувати не буду їх безліч в інтернеті просто іменно такий є, щоб ви знали, як от, як він працює.